Ve dvě, ve dvě, ve škole ve dvě, aha, v půl jedný, Tychož ve dvě. Většinou obědvám kolem jedné hodiny odpoledne. Obědvám ve dvanáct, přesně. vám o půl dvanácté, jedenáct třicet.